Preduzetnik obavlja poslove iz delatnosti na logodavca, a za tako obavljene poslove ne snosi, usnosi uobičajeni poslovni rizik. E sad pazite Poenta je u poslovnom riziku, a ne u tome da li se obavlja nešto iz redovne delatnosti poslodavica. Zaposleni, naime, nema pravo da preuzme poslovni rizik, niti poslodavac sme da prebace na njega poslovni rizik. Zaposleni, ukoliko nešto pokvari, to mora da trpi firma, ali podizvođač, izvršilac, ukoliko nešto pokvari, Sme uopšte da ne dobije fakturu, a čak sme da trpi penale. Shodno tome, ukoliko vama u ugovoru piše da trpite penale bilo kakve ili ne dobijate plaćanje, ako posao nije kvalitetno uređen, vi ste samostalni i prolazite tačku broj 7. Ukoliko piše da slobodno dobijate pare šta god da pokvarite, onda padate tačku broj 7.